بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا ومرحبا بكم متابعي نوتوكس. سنتعرف في هذه الحلقة على برنامج يتيح لك مشاركة ما تقوم به أو ما تبثه على جهاز حاسوبك مع أجهزة حاسوب أخرى أو أجهزة لوحية أو هواتف ذكية البرنامج هو Discreen البرنامج متوفر على نظام ويندوز ماكو اس جنولينكس البرنامج كما ذكرت يتيح لك مشاركة سطح مكتبك مع أجهزة أخرى سواء أجهزة حاسوب أخرى أو أجهزة لوحية وحتى الهواتف الذكية كل ما علينا الآن هو تحميل البرنامج بالصيغة المناسبة لنظامك بالنسبة لمستخدمي جنولينكس افضل ان يقوموا بتحميل اب ايميج والتي تعمل على جميع التوزيعات بجنون لينكس وباقي الانظمة هي كما ذكرت متوفرة لويندوز و او اس اقوم بتحميل نسخة اب ايميج بهذا الشكل نقوم بحفظها انا قمت بتحميلها مسبقا وهي هذه نقوم كما العاده من خلال الاعدادات والخصائص وناتي الى التصاريح ثم نعطيها حق التنفيذ نقر بنقرتين تاتينا هذه النافذه نقوم الخيار الاول وكونكت نقوم بالنقر على كونكت هنا ياتي دور الهاتف نقوم بفتح اي برنامج قارئ لي qr انا استخدم سيكس كان كيو ر نقوم بفتحه ثم نقرا على سكان ويقوم بقراءه هذا الفود بهذا الشكل نقرا على اوبن ان ويب ليفتح لي الرابط على المتصفح كما تشاهدون تم الاتصال علي فقط من خلال الحاسوب نقر على allow للسماح بالاتصال بين الجهازين المرحلة الاولى تمت بنجاح الثانية هي سيلكت من خلالها يمكن الأولى هي انتر سكرين هي الشاشة بأكملها والثانية نختار برنامج معين مثلا إذا اخترنا سكرين كاملة ثم نختار سننتظر الآن الاتصال وننقر على كونفيرم ها قد تم الاتصال بين الجهازين هنا في اعدادات البرنامج على الهاتف من خلال المسنن هذا نقوم نختار الفيديو أو دقة الشاشة نختار 40 لكي تكون سلسة أكثر في التعامل هنا قوز وهنا لتكبير الشاشة كما تشاهدون مثلا إذا فتحت البرنامج هذا تي في شانيل ثم نأتي إلى مثلا نيوز ثم إلى الجزيرة قل ما يجري على الهاتف بشكل عادي نعود الى البرنامج مره اخرى ديسكونيكت بقطع الاتصال نضغط على هذا الزر مره اتصال اوبنين <تصفيق> ويب ثم الموافقة اذا اخترنا ابليكيشن <تصفيق> <تصفيق> ويب سيقوم بفتح النوافذ التي لدي نضغط على كونفيرم هنا <تصفيق> ستكون النافذة التي اختارتها فقط هي التي تظهر على التطبيق إذا أزلت هذا التطبيق ستظهر الشاشة سوداء فقط التطبيق الذي اخترته هو الذي سيعمل دون غيره قمت بتنزيل ازلت ب... النافذة أو تنزيل النافذة فلن تظهر تضار... المكتب هذا برنامج حر ومجاني مفتوح المصدر متاح لأنظمة الحاسوب يمكن تحميله والاستفادة من مزاياه. شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.